Najgluplji psi izdvajaju se prema psećem testu inteligencije. Znanstvenici su uspjeli izvojiti TOP 10 najglupljih pasmina pasa na svijetu, no da li postaje najgluplji psi i da li vaš pas spada u skupinu? Test rangira pasmine s obzirom na tri vrste inteligencije. Prvo, instinktivna inteligencija, kako pas obavlja zadatke koje su specifični za njegovu pasminu, poput čuvanja stada i lova. Drugo, prilagodljiva inteligencija kako pas samoslovno uči i rješava zadatke na temelju prethodnih iskustva. I treće, radna inteligencija, kako pas uči tijekom bresure. Svima koje ćete vidjeti u ljesvici je bilo potrebno ponoviti 80 do 100 puta novu naredbu te su također u 25% slučajeva ili manje bili poslušni. Prije nego krenemo s listom, ako ste novi posjetitelji na kanalu pozivamo vas da se pretplatite i tako podržite kanal. Sada slijedi lista Top 10 najglupljih pasmina pasa na svijetu. Na desetom jeste liste nalazi se pasmina pasa Šicu. Mali Lavič Šicu slovi za jako dobro kućnog ljubimca koji se može lagano prilagoditi na život u stanu i kući. Šicu psi su ljubazni, pametni, živahni, odani, neovisni i oprezni. Iako ih je teže dresirati i potrebno je započeti s dresurom u vrlo ranoj dobi, za ove pse se ne može reći da su glupi. Zašto? Može ih se dresirati jako su dobri u psećim sportovima gdje je potrebna agilnost. Na devetom mjestu listi nalazi se pasmina pasa Basset. Basset psi korišteni su u prošlosti za ulof na male životinje za što se koriste ponekad čak i danas. Ipak oni mogu biti i odlični kućni ljubimci koji obožavaju malo djecu. Basset psi su prijateljski prema svima, tvrdoglavi, zaigrani, predani, uporni i nježni. Ovi psići ponekad znaju biti tvrdoglavi i ujeni. Nisu uvijek motivirani za učenje i ponekad ignoriraju vlasnike. Ipak imaju dobar osjet mirisa i ne mogu odoljeti poslosticama. Dakle dobro će reagirati na trening s poslosticama. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Engleski mastif. Engleski mastif je velika ili bolje rečeno masivna pasmina pasa. Ipak radi se o dobrim i smirenim kućnim ljubimcima. Engleski mastifi su ljubazni, dostojanstveni, dobročudni, zaštinički nastrojeni, smireni i hrabri. Ponekad mogu biti manje aktivni i spremni za učenje, ipak potrebno ih adresirati kako bi ostali dobri veliki kućni ljubimci. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Bigel. Bigo se često nalazi na raznim ljestvicama dobrih pasa za obitelji s djecom. Dakle radi se o malim, slatkim i lijepim psićima. Vole lajati i mogu lajati glasno. Kod ovih pasa često se javlja problem s prekomjernom lajanjem, tako da budite spremni na izazov s ovim problemom ako želite nabaviti ovog psa. Biglu psi su prijateljski nastrojeni, zaigrani, znatiželjni i odlučni. Ovi mali psići su se u prošlosti koristili za lov. Kao pravi lovački psi Bigovi su vrlo znatiželjni i obožavaju njuškati u lukolu. Ono što ne vole je kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate učenje. Teško ih je dresirati i može se reći da ih kroz život najčešće vodi njihov njuh. Mogu biti vrlo tvrdoglavi i teški za dresuru. S ovim karakteristikama za učenje nije ni čudo da se nalaze na ovoj ljestvici. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Pekinezer. Pekinezer je mali ali ponosni i dostojanstveni pas. Danas se koriste kao maleni i posebni kućni ljubimci, a u prošlosti su također bili dragoceni ljubimci kineskih carskih obitelji. Pekinezeri su ljubazni, tvrdoglavi, dobročudni, inteligentni i agresivni. Dakle kao što ste prethodno vidjeli slove kao inteligentni psi, a nalaze se na ovoj ljesvici, zašto? Pekinezeri su ponekad izuzetno tvrdoglavi i izazovni za dresiranje. Oni vole vladati situacijama. Kao pravi ponosni psići ne vole slušati druge te ne vole da im se govori što da rade. Potreban im je iskusan i dobar vlasnik lići imati autoritet nad njima. Grubi trening nikako im ne odgovara i potiče ih na defenzivnost i agresiju. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Ruski hrt Borzoi. Borzoi pas je izuzetno elegantni i lijepi Ruski hrt koji je poznat po svojoj brzini od oko 58 km na sat. Oni su bili lovački psi koji su lovili zećeve, lasice i vukove. Borzoi psi su nježni, elegantni, neovisni, inteligentni, atletski i smireni. Ono što ih je dovelo na listu najgubljih pasa je činjenica da vole razmišljati samostalno svojom glavom. Iako su kao inteligentni, ponekad su tvrdoglavi. Također trening i ponavljanje radnje im brzo dosadi te njihove treninge potrebno organizirati da budu kratki, zabavni i zanimljivi. Ako želite ove pse budite strpljivi s dresurom. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa. Ćao čao. Ćao Ćao je prekrasni, maleni, neovisni i izuzetno ponosni pas. Ne preporučuju se počinicima, zahtijevaju puno vremena i posvećenosti kako je bili odlični kućni ljubimci. Ćao Ćao psi su povučeni, odani, neovisni i tihi. Dakle ovi psi su neovisni i nije ih lagano adresirati, ali opet je neophodno. Dakle teško ih adresirati, a također ne slovi za inteligentne pse. U nastavku videa ćete vidjeti top 3 najgluplje pasmine pasa, pa krenimo. Na trećem mjestu liste najgluplji pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Engleski bulldog. Engleski budok je izuzetno popularni i nezamjenjivi maleni mišićavi pas. Za ove pse nije nikakva nepoznanca da su u pravom smislu riječi lijeni i tvrdoglavi. Također Engleski bulldog psi su prijateljski, društveni, odlučni i hrabri. Dakle iako nisu najmotiviraniji za učenje te se nalaze na ovoj listi, oni nisu glupi psi. Možete vidjeti na YouTube videima kako mogu biti pravi surferi i skejteri. Dakle ako želite nabaviti ovi pse znajte da oni obožavaju svoju obitelj i lagano se prilagode. Na drugom mjestu liste najgluplji pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Basenji. Basenji je drevna pasmina pasa koju su znanstvenici na temelju analize Gena proglasili najstarijom pasminom pasa na svijetu. Također ovi psi ne laju već proizvodi zvukove nalikna i nalik na odlanje. Basenji psi su znatiželjni, energični, inteligentni, ljubazni, oprezni i razigrani. Iako se navode kao inteligentni, oni su preživjeli nekoliko tisuća godina samostalno. Dakle radi se o samostalnoj pasmini pasa koji vole razmišljati svojom glavom. Ipak oni odabiru jednu osobu koju slušaju, tako da to morate biti vi. Svijede najmanje inteligentna pasmina pasa na svijetu, spremni? Najmanje inteligentna pasmina pasa na svijetu je Afganistanski hrt. Pasmina pasa koje je bilo potrebno ponoviti novu naredbu oko 100 puta te su u manje od 25% slučajeva bili poslušnji Afganistanski hrt. Radi se o psima koji su od avnina poznati po svojoj dostojanstvenosti i ljepoti. Afganistanski hrt psi su dostojanstveni, povučeni, neovisni i sretni. Iako su na temelju istraživanja proglašeni kao najguplji psi na svijetu, oni su odlični u psećnim sportima koji zahtijevaju agilnost. Imaju izraženi lovački instinkt i često pojure za manjim životinjama. Izuzetno su brzi i mogu trčati 65 km na sat. No ovoj su ljesvici jer vole razmišljati sami svojom glavom i nije ih lagano dresirati. Dakle čak i ako posjedujete psa koji se nalazi na ovoj ljesvici ne trebate brinuti, zašto? Postoje li doista najgluplji psi? Kao što ste mogli vidjeti najgluplji psi često nisu najgluplji već vole sami razmišljati svojom glavom te vole biti neovisni. Testovi koji mjere pseću inteligenciju najlaze na razne zamerke eksperta. Budući da ljudi mjere inteligenciju pasa na temelju dresure i mogućnosti pasa, mnogi psi provlašeni su manje inteligentnima iako to često i nisu. Dakle, u obzir se uzimaju karakteristike vezane uz dresuru i nastoji se na temelju njih mjeriti inteligencija. Naravno da eksperti imaju razne zamerke na takve testove. Također treba uzeti u obzir individualne karakteristike psa. Dakle, čak i ako posjedujete psa koji se nalazi na ovoj ljesuci, ne trebate brinuti. To ne znači da je vaš pas glupi ili manje inteligentan već samo da imate psa s kojim je potrebno više raditi. Ako ste ljubitelj životinja, edukacija i posvećivanje više pažnje psima vam neće biti problem, zar ne? Vaš pas zbog individualnih karakteristika može biti puno inteligentniji i sposobniji od mnogih drugih pasmina pasa koje se svrstavaju među najinteligentnije. Dakle ako vam određene karakteristike pasa odgovaraju, nemojte gledati na negativne liste već nabavite tog psa, posvetite mu vremena i bit će jako dobar kućni ljubimac. Niti jedan test inteligencije ne mora nužno biti najtočniji. Kada radite sa psom, tada vidite koliko je on uistinu inteligentan. Ako sam propustio određene pasmine ili želite podijeliti s nama neke informacije, svakako vas pozivam da ostavite komentaru u opisu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 10 najpametnijih, najobojitijih, najagresivnih, najopasnijih, najljepših, najmanjih pasmina, pasmina svijetu i još mnogo više. Ako Vam je video bio koristan i dobar kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!